24 грудня о 8-й ранку потяг зі святковими вагонами зустріла Ніка. Після пісень та танців від святого Миколая дівчинка отримала подарунок. Я отримала подарунок, Я отримала таку бутинку. Яка краса, що ще? Тут ще пистелін, стаканчик, зошити. Подобалося. Сподоб... А що найбільше сподобалося? Сотні дітей Миколаєва отримали солодощі та подарунки, повідомили в Укрзалізниці. Благодійну акцію організували для того, аби розважити дітей та привітати з прийдешніми святами. Це перша така акція Укрзалізниця зробила подарунок такий великий для наших діток по всій Україні. Їздить цей потяг. І у нас теж сьогодні вперше у нас сьогодні. Дуже багато народу таке, що не було за всі за весь час. Волонтерські організації привезли подарунки. Ми постаралися так, щоб ну і подарунки дітям. Прийшла зустріти святковий потяг і Альона з сином. Жінка говорить: від початку повномасштабної війни перебували в Миколаєві. Тому важливо, аби діти побачили свято та отримали позитивні емоції. Прийшли з сином, знали з інтернету, що буде знати Миколаїв. У нас в Миколаєві і прийшли. Ми тут поряд живемо туди. Дякуємо, дякуємо організаторам, дякуємо Святому Миколаю, дякуємо всім, хто приклав якісь зусилля для того, щоб це свято застоялось для дітей, особливо цей час війни і тому, що ми не виїжджали з Миколаєва. Ми були кожен кожний день ми були тут з Миколаєвими, велилися Миколаєва. Ми Миколаєв. Після Миколаєва потяг зі святим Миколаєм відправиться до Херсона. Дітей зібралося над достатньо. Вони надактивні, над активні. Подаруночки, Вон, дивіться, скільки привезли. Далі ми їдемо в Херсон. Під час заходу організатори передали 10 тисяч подарунків для дітлахів з Миколаївщини. Дітей військовослужбовців, дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних родин та дітей з інвалідністю, повідомляє Миколаївська міська рада. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.